Майнбейс – це нова платформа, котра заробляє на накопиченні комісії, мережі ефіру та біткоїну. Але технічна частина нас не цікавить. Давайте розберемо, як на цьому можна заробити. На поточний момент на платформі проходить аирдроп для користувачів, під час якого у нас буде можливість кожного дня залутати одну монету Мбейс вартістю 6 доларів. Вивід грошей відкриють від 20 накопичених активів. Тобто лише 20 днів кожного дня заходимо в особистий кабінет та 120 доларів вже у кармані. Для отримання даного бонусу першочергово переходь за посиланням під відео та реєструйся на сайті. Далі заходимо у пункт «Валет» та генеруємо адресу нашого гаманця «Мбейс». Кожні 24 години заходимо на сторінку CTP та генеруємо ваучер на отримання монети Embase. Всі ці дії повторюємо 20 днів поспіль та виводимо нашу нагороду на біржу BitForex чи Digifinx. Особисто буду слідкувати за проєктом та проінформую по змінах в умовах. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку – є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе. Інвестуй з InvestingHub.